الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد فشكراً يا رب على ما أنعمت به علينا من نعمة إتمام عدة شهر رمضان ونحمدك تبارك وتعالى على نعمة إتمام الصيام والقيام وتلاوة القرآن ولك الحمد كله حتى ترضى ولك الشكر كله حتى ترضى ولك يا ربنا الحمد في الأولى والآخرة فاللهم لك الحمد أولاً وآخرة أن هديتنا إلى نعمة الإسلام وجعلتنا مسلمين وَنَسْأَلُكَ يَا رَبَّنَا أَنْ تَتَوَفَّانَا مُسْلِمِينَ وَأَنْ تَجَعَلَنَا فِي صُحْبَةِ خَيِّرِ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ عباد الله ألا إن النصيحة في الإسلام لها منزلة عظيمة في كتاب ربنا تبارك وتعالى وكذلك في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. كيف لا؟ والنصح والتناصح والنصيحة من صفات دعوة الأنبياء والمرسلين فما من نبي أرسله رب العالمين إلا وقد دل أمته على خير ما تعلم وحذرهم من شر ما تعلم ونبينا صلى الله عليه وسلم وهو القدوة الاسوه المعظم صلوات الله وسلامه عليه لم يمت إلا وقد أدى الأمانة وبلغ الرساله ونصح للامه على اكمل ما تكن النصيحه فكان دين ربنا تبارك وتعالى كاملا مكملا بلا زياده ولا نقصان اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فما من خير تحتاجه أمة الإسلام منذ فجر التاريخ وحتى قيام الساعة إلا ورسولنا صلى الله عليه وسلم قد سأل ربنا تبارك وتعالى منه لأمته وكذلك ما من شر إلا وحذر أمته منه فهذه نصيحة على وجه الاختصار قد علمنا إياها نبينا صلى الله عليه وسلم وهذا نبي الله صالح الذي بعثه رب العالمين لقومه نذيرا وبشيرا وداعيا الى الله تبارك وتعالى ومبلغا اياهم دعوة التوحيد وعبادة رب العالمين الا انهم قد اهلكهم ربهم تبارك وتعالى لانهم قد كذبوا المرسلين وكذبوا ما جاءوا به من آيات رب العالمين ومما جعله الله تبارك وتعالى متلوا ومسموعا ومقروءًا من قصصهم في القرآن الكريم ليكون ذلك لنا عبرة واسوه وقدوة وعظة فقال رب العالمين في كتابه الكريم عن نبيه صالح فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين أرسله الله تبارك وتعالى إلى قومه وكان لهم نعم الناصح وكان لهم نعم الأمين وكان لهم نعم المبلغ عن رب العالمين ومع ذلك لم تكن لدعوته النصيب من هداية هؤلاء لأنه من يرد الله فتنته فلن له من الله من عاص ومع ذلك لم يقصر في نصيحته بل كان يسأل رب العالمين أن يكون قومه من المهديين وما ذلك على الله تبارك وتعالى بعزيز وعندما نتأمل في فضيلة النصيحة نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم عبر عن النصيحة بلف الدين النصيحة فكل خير يا عباد الله يضمره العبد في قلبه على وجه النية، وكل مقالة خير يتفوه بها العبد بلسانه، وكل تصرف يبتغي به العبد مرضاة ربه تبارك وتعالى وتعاونا على البر والتقوى، فإنه من الدين، بل من صلب الدين وأساسه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث تميم الداري: رضي الله عنه الدين النصيحة وتعجب الصحابة غاية التعجب من اختصار النبي صلى الله عليه وسلم لهذه العبارة الجامعة إذ قال الدين النصيحة أي أن الدين قائم على محبة الخير للناس ومحبة طاعتهم لرب العباد تبارك وتعالى فقلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامته. فالدين يا عباد الله كله نصيحة اما لله واما لكتاب الله واما لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واما لائمة المسلمين واما لعامته. فما معنى هذا الحديث؟ وما هو فقهه حتى نكون من الناصحين حق النصيحة؟ النبي صلوات الله وسلامه عليه. يقول النصيحة لله ومعنى ذلك أن يخلص العباد في عبادتهم لربهم تبارك وتعالى فهم إن عبدوا ربهم تبارك وتعالى فإنهم يعبدون ربا واحدا لا شريك له فلا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله فكل عبادة ينبغي على العباد أن يتوجهوا بها إلى ربهم فالدعاء لا يكون إلا لله والتوسل لا يكون إلا بالله والنذر والذبح والاستعانه والاستعادة والخوف والرجاء والرغبة والرهبة كل ذلك لا يكون إلا لربنا تبارك وتعالى فالذي خلقنا والذي سوانا والذي أحيانا والذي يميتنا والذي يرزقنا والذي تفضل علينا وأنعم علينا وأكرمنا هو ربنا تبارك وتعالى فكيف لا يكون ربنا تبارك وتعالى هو المعبود بحق ولذلك كثير من الناس يحصل عندهم من الخلل في النصيحة لله تبارك وتعالى من الله به عليه فيشبه عليهم من يشبه عليهم في دينهم ويغرهم غاية التغريب حتى إنه ليصور لهم الشرك بأنواعه أنه من عبادة رب العالمين فيتوسلون بغير الله تبارك وتعالى من ولي أو من صالح بل إنهم يذهبون إلى الأضرحة الأولياء والمشار إليهم, والمشار إليهم بالصالحين يسألونهم من دون رب العالمين وهم كما أخبر رب العالمين عنهم بل هم أبوات غير أحياء ولا ينفع الميت إذا مات أحداً من الأحياء في هذه الحياة الدنيا كيف ذلك ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت إذا مات انقطع عمله, عمله. إذا لا صلة له بحياة الأحياء ولا بما يكون في دنيا الناس ولذلك يا عباد الله قد علمنا ربنا تبارك وتعالى أننا إذا سألناه فإننا نسأله فإننا نسأله بلا واسط فالعبد مهما اخترف من سيئات ومهما تراكمت عليه الخطايا لو أتى إلى ربه وانطرح بين يديه وانكسر ذليلا ضعيفا خاضعا لربه ومولاه فإن الله رب العالمين يقبل توبته ويقبل استغفاره ويقبل إنابته لأنه قد قال في ثنايا آيات الصيام التي تعبدنا بها وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعى فهذه يا عباد الله هي النصيحة لله تبارك وتعالى وهو أن نعبده حق العباد وأما النصيحة لكتاب الله تبارك وتعالى فتكون نصيحة لكتابه إذا تعلمنا القرآن الكريم وتعلمناه وعملنا به وتدبرنا آيات القرآن الكريم فالقرآن الكريم يا عباد الله لم ينزل ليتلى في شهر واحد هو شهر رمضان بل إن القرآن يسمع آماء الليل والنهار الآلاء الليل وأطراف النهار يتلوه من يتلوه ابتغاء الثواب من رب العالمين إلا أن كثيرا من الناس يحصل منهم مع القرآن الكريم من الهجر ما الله به تعالى علي فيهجرون كتاب ربهم تبارك وتعالى ويتركون المصاحف في بيوتهم تعلو عليها الأدربة والغبار بل إن الواحد منهم لا يفكر في النظر في المصحف ولو ثانية من الزمان وما هكذا يكون يا عباد الله تعظيم عظيم كتاب رب العالمين بل إن تعظيم كتاب الله واحترامه يكون بتلاوته والإكثار من التلاوة والعمل بما في القرآن الكريم من آيات الوعد والوعيد وكذلك يا عباد الله مما جاء في القرآن من الأوامر والنواهي. وإذا يا عباد الله ما معنى أن نتلو القرآن الكريم في شهر رمضان المبارك وفيه الأمر بالتوحيد؟ والتحذير من الشر ونحن لا نحرك ساكن وما معنى أن تكون الأوامر متعلقة بالصلاة وكثير من الناس على مدار العام يقصر في الصلاة بل يتركها شهرا وشهرين بل يتركها أكثر من ذلك وما معنى أن تكون الآيات المقرؤة تتعلق بالزكاة وكثير من الناس لا يؤدي الزكاة حق ادائها وما معنى ذلك كذلك إذا كان الأمر متعلق بالصدقة وبذل الأموال وكثير من الناس يشح ويبقل بماله ويحسب أنه يحسن صنعا والمال إذا جمع في حياة العبد فإنها تكون أموال وبال عليه بين يدي رب العالمين لأن وظيفة المال هي الاستثمار مع رب العالمين والتجارة الأخروية هي تجارة رابحة بلا شك وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم والنصيحة لرسوله ونبينا صلى الله عليه وسلم قد مات كما بين لنا رب العالمين إنك ميت وإنهم ميتون والكل سيذيق والكل سيطعم من هذا الكأس وسيشرب من كأس الموت بلا محاله إما عاجلا وإما آجلا وقد قال رب العالمين: "ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون" ومهما يكن فالعمل بسنة النبي الكريم وإحياء سنته فيما بين المسلمين وكذلك إماتة البدع ومحدثات الأمور هو المطلوب من كل مسلم يحيا على هذه الأرض ولذلك يا عباد الله لما قل العمل بالسنة وأصبحت القلوب لا تمتلئ تعظيما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل إن كثيرا من الناس يتصور أن العمل بالسنة من قبيل الكشور، فإذا قيل له هذه سنة فإنه يقول لك السنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. وهكذا تمضي الايام والاعمار على مثل هذا على مثل هذه الحال والعبد لا يتقرب الى سيده تبارك وتعالى بتعظيم سنه نبيه، وعندما يكون الدعاء من الشرب من يده الشريفه المباركه صلوات الله وسلامه عليه، فكلنا ذلك الرجل الذي يتمنى ان يشرب من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك في الحديث أن هناك أناس يبعدون عن حوض رسول الله وعندما يسأل رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه عن سبب ذلك فإنه يقال له قد بدلوا وقد أحدثوا وقد صنعوا من محدثات الأمور والبدع في العبادات ما الله تبارك وتعالى به عليك فهذا سبب من أسباب الحرمان من حوض رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه فالخير كل الخير في أن يكون العبد مستقيما على دين رب العالمين متبعا لسنة نبيه المشرف صلوات الله وسلامه عليه فقيام الليل سنة عن نبينا صلى الله عليه وسلم مثنا مثلا والعبد مطلوب منه أن يقيم الليل لأنه شرف له ولأن فيه تكفيرا للسيئات وفيه من رفعة الدرجات ما الله تبارك وتعالى به عليه وكذلك الصيام مسنون على مدار العام وهو سنة خير البرية صلوات الله وسلامه عليه فليكن الواحد منكم معظما لمقام رسول الله ولا يكن التعظيم لفظيا بمجرد ذكره صلوات الله وسلامه عليه بل يكن العمل منا خير دليل وبرهان على محبتنا لرسولنا صلى الله عليه وسلم وقد قال رب العالمين قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم وكذلك يا عباد الله النصيحه لأئمة المسلمين هي خير دليل على ان القلب سليم وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم يعني المسلم لا يخون ولا يمتلئ قلبه حقدا على ولي امره، ولذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم بين لنا كيف تكون النصيحه لولي الامر، وذلك بالدعاء له بصلاحه، والتوفيق من الله تبارك وتعالى له في اداره شؤون البلاد، وكذلك يا عباد الله يكون ذلك بطاعته في المعروف، وكذلك يكون ذلك بعدم شق عصا الطاعه له، وكذلك يكون ذلك بجمع الكلمه عليه وعدم تفريق المسلمين عليه ووعظه وتوجيهه سرا من قبل العلماء الفاهمين وكذلك يكون ذلك بعدم الخروج عليه وقد من الله رب العالمين على عبده الفقير اليه بالدعوه الى تعظيم هذا الامر ايما تعظيم لأن الإخلال والإفساد فيه قد ترتب عليه ما رأيتموه منذ عشر سنوات من فساد وإفساد وتدمير وعنف وإرهاب وعدم تعقل وتفهم للأمور ترتب على ذلك في مجموعه من سفك الدماء وعدم تعظيم حرمات رب العالمين ما الله تبارك وتعالى به عليم فعقيدة أهل السنة والجماعة المعظمة والموصوصة والمكتوبة والمسندة منذ أكثر من ألف عام من قبل علماء أهل السنة والجماعة تنص على طاعة ولي الأمر وعدم الخروج عليه وذلك يا عباد الله من باب الصبر مهما كان من ظلم لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قد علمنا أن نؤدي الحق الذي لنا ونسأل الله رب العالمين الحق الذي لن نؤدي الحق الذي علينا ونسأل رب العالمين الحق الذي لن وهذا الكلام كثيرا ما لا يعجب الهمج الرعاع وأتباع كل ناعق ودعاة الضلالة لأنهم يشبهون على عامة الناس ويرجفون بالأقاويل الكاذبة وزلات العلماء ويتخذون ذلك حجة لتضليل شباب المسلمين وإلا إذا كان الرجل عارفا لدينه مقيما لحدود رب العالمين يعرف الأمر بالمعروف على حقيقته والنهي عن المنكر على حقيقته فإنه لا يذهب مع الفتن بل إنه يكون أمام الفتن يكون ثابتا ثبوتا البناء من أساسه وأما إذا حدث الزيغ وإذا حدثت الضلالة وتمكنت الفتن والشبهات من قلوب العباد فما ليس ليس لنا من دون الله تبارك وتعالى كاشف ولذلك كنت لكم خير ناصح منذ عام 2011 في تحريم المظاهرات الغرضي. وكذلك سووات الربيع العربي وما توتب على ذلك من سفك دم وكذلك من تخريب ونهب وكذلك من تعد وتجاوز وقد رأى كثير من الناس من عامتهم وخاصتهم صدق ما بينه علماء السنة على مدار, على مدار هذه السنوات كما تبين يا عباد الله حقيقة الدعوة إلى الله والمنتسبين إليه لأن كثيرا من المنتسبين إلى الدعوة إلى الله إنما ينتسبون إليها على سبيل تجميع الناس وابتغاء محبتهم بدون ما تفريق وبدون ما تمييز وبدون ما إحقاق للحق وإبطال للباطل وبدون ما بيان للسنة أو تحذير من البدء ولهؤلاء يقال لهم اتقوا الله رب العالمين في دين المسلمين ولا تغروا به ولا تشبهوا عليه واعلموا أن باب التوبة مفتوح ولكن باب التوبة قد حجزه رب العالمين عن صاحب كل بدعة حتى يترك بدعته وقد قال رب العالمين إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيّن فعلى كل من دعا إلى منكر أو شر أو أفساد أن يتوب إلى الله رب العالمين على وأن يصلح ما أفسده من أباطيل الفتاوى ومن مفسدات الأفكار المشوه وكذلك أن يصلح ما تبقى من عمره بالاستقامة على دين رب العالمين وأما عامة الناس فقد بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن النصيحة لهم تكون بالأخذ بأيديهم والتوفق بهم والشفقة عليهم ومحبة الخير لهم كما يحب الواحد منا الخير لنفسه وكما يكره الواحد منا الأذى لنفسه فإنه يكرهه يكرهه لأخيه المسلم ويا عباد الله ينبغي علينا أن نتفهم هذه الأمور حق التفهم فكل واحد منا مطلوب منه أن ينصح لأخيه مهما كان هذا مهما كان المقام إن كان صغيرا فإنه ينصحه فإنه ينصحه بقدر ما يفهمه عقله من هذه النصيحة وكذلك إذا كانت النصيحة للكبير فإنها تكون في مقام الاحترام والتوقير والأخذ بيده على سبيل التعريف والتعذيب ونقتم يا عباد الله بأمر هو من الأهمية بمكان النصيحه حتى تكون نصيحه موفقه لا بد وان تكون بعلم والا اذا كانت النصيحه بجهل فانها لتقبل وانها لا تكون نصيحه بل تكون تشهيرا وتكون تعييرا وتكون ذما وتكون غيبه وغير ذلك من امراض القلوب وغير ذلك من لوثات الالسن وفساد القلوب والنصيحة لا بد وأن يبتغي بها العبد وجه رب العالمين فعندما ينصح الرجل أخاه ينصحه ابتغاء إرادة الخير له ولنفسه فالناصح إنما ينصح ابتداء لنفسه فإن رأى من نفسه القوة والمقدرة والعلم على النصيحة فإنه ينصحه على سبيل الإخلاص وعلى سبيل المحبة وعلى سبيل الود وعلى سبيل الصدق كما أنه ينصحه بلطف ورحمة وشفقة وعدم غش أو تظليل. وما أكثر الذين يضلون الناس وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا من نصيحة فإنهم يداهنون في دين الله بل إنهم يجاملون على حساب دين الله تبارك وتعالى وهؤلاء غشاشه ظلمة مجرم لا يعرفون لدين الله تبارك وتعالى مقامه بل إن هؤلاء متوعدون بالغش للرعية وبالغش للمسلمين وما, وما على هؤلاء سوى أن يقيموا الدين لله تبارك وتعالى وأن يعلموا أنه لا يمكن التقرب إلى الله تبارك وتعالى بأشخاص زائلين بل إن التقرب إلى الله تبارك وتعالى إنما يكون تقربا صحيحا إذا أحب العبد أخاه لله، ولكن ولم يكن حبه لشخصه أو أو على سبيل تقريبه إليه وتجييشه معه واتباعه، فكل منا يا عباد الله مطلوب منه أن ينصح لله. إن كان ذلك في بيته فقد قال رب العالمين وأنذر عشيرتك الأقربين وقال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه كل منا يحتاج إلى تحمل وكل منا يحتاج إلى صبر على النصيحة وكثير من الناس تهتز عندهم النصيحة ولا يكن الواحد منهم ناصحاً لانه في خاصه نفسه يرى نفسه ضعيفا ولا يقوى على النصيحه ولذلك كل من نصح لله فانه ي... لا بد له ان يصبر على ما يلقاه من اذى المنصوح لان المنصوح اذا لم يكن عنده من قبول النصيحه فانه يانف بل إنه يشوه صوره الناصح له بقوله هذا تشهير وهذا تعيير وهذا ذم وكل ذلك من مداخل الشيطان الذي يسول العبد حتى لا يقبل النصيحة فهذه يا عباد الله جملة من مما يتعلق بواجب النصيحة وهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه لم يكن له المقام الأعلى في جنة النعيم لا بصيام ولا بصلاة وإنما كان حبه لرب العالمين وحبه لرسوله صلى الله عليه وسلم هو التشريف الدنيوي له وهو, على وهو حي على وجه الأرض وكذلك كان نصحه للخلق هو العلامة البارزة في شخصه الكريم رضوان الله تبارك وتعالى عليه فنسأل الله رب العالمين أن يجعلنا ناصحين صادقين مخلصين كما نسأله تبارك وتعالى أن يصحح لنا اعمالنا كما نسأله تبارك وتعالى أن يجعل أعمالنا كلها صالحة وَأَلَّا يجعل فيها لأحد شيئا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وافرحوا وليكن الفرح منكم ظاهرا على وجوهكم فأنتم في عيد فطر والأعياد إنما تكون أعيادا شرعية إذا كان السرور والفرح والتواصل والبر والإحسان ظاهرا بين عموم المسلمين فصلوا أرحامكم وبروا والديكم وأكثروا من ذكر رب العالمين ولا تقصروا في صلوات الجماعة ولتستنوا بسنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في شهر شوال إذ كان يتبع رمضان بصيام ستة أيام من شوال فيكون ذلك بمثابة صيام الدهر ونسأل الله رب العالمين أن يتقبل منا أجمعين صالح الأعمال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته